Keskellä Palosaaren kampusaluetta sijaitsee tiedekirjasto Tritonia, joka palvelee Vaasan yliopiston, Pyrköshyökskuulen noovian ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa. Meille voi tulla asiakkaaksi myös kuka tahansa tiedeaineistosta kiinnostunut. Ajantasaiset tiedot aukioloajoista löydät Tritonian verkkosivuilta. Tritonian ensimmäisestä kerroksesta löydät hakukoneita ryhmätyötiloja, asiakaspalvelupisteen sekä lainaus- ja palautusautomaatit. Kirjaston ollessa kiinni voit palauttaa kirjat pääoven läheisyydessä sijaitsevaan palautusluukkuun. Kirjastokortin saat hankittua kätevästi verkossa. Mahdolliset myöhästymismaksut voit maksaa joko verkossa Finnan kautta tai pankkikortilla kirjaston palvelupisteellä. Emme käsittele käteistä kirjastossa. Myös varaushylly löytyy ensimmäisestä kerroksesta. Varausta noutaessasi tarvitset saapumisilmoituksessa olevan varaustunnuksen, koska varattu aineisto löytyy hyllystä sen perusteella. Tässä kerroksessa sijaitsevat Vaasan yliopiston, Noovian ja VAMKin kurssikirjallisuus ja uusin tutkimuskirjallisuus. Muuta aineistoa voit tilata etävarastosta lomakkeella. Tritonian toisessa kerroksessa on lehtialue, hiljainen lukusali, lisää ryhmätyötiloja sekä muita erilaisia työskentelypaikkoja viihtyisessä ympäristössä. Otathan oman tietokoneesi mukaan kirjastoon. Tritonian kokoelmissa on paljon e-aineistoja, joihin pääset kirjautumalla oman korkeakoulusi Finnaan. Kirjastossa on muun muassa säädettäviä pöytiä saavutettavuuden takaamiseksi. Jos tarvitset apua tiedonhankinnassa, voit esimerkiksi käyttää kirjaston chat-palvelua tai varata Tritonian verkkosivujen kautta tiedonhaun ohjausajan. Ritonia järjestää myös tieteellisen tiedonhankinnan kursseja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisesta löydät oman korkeakoulusi opinto-oppaista. Kun kaipaat taukoa opiskelusta, voit mennä viihtyisään itsepalvelukahvilaan, joka sijaitsee kirjaston ensimmäisessä kerroksessa.